بحميد ازاي نمسك الكهرباء للكمبيوتر عادي يا عم سهلة بحط الفيشة في الكهرباء والجهاز بيشتغل عادي ايه الغريب في كده؟ لا يا بحميد الحوار مش كده خالص الحوار انك انت بقى عم تحط الفيشة في الكهرباء فبتمر في مكون كده في الجهاز اسمه الباور سبلارة